Glavna razlika koja, je, koja do sada nije bila, a sada će biti obavezna, a to je da svaka transakcija, to jest svaka transakcija, svako izdavanje računa će podrazumevati obavezno prvo prijavljivanje kompletnih transakcija poreskoj, a tek onda generisanje koda i stavljanje tog koda na fiskalni račun, putem tog koda svakome ko pogleda taj račun, biće moguće da proveri na portalu Poreske da li je račun validan. Dakle, izdavaće se za svako, znači svaki put kada se izdaje fiskalni račun, fiskalni račun će morati da se registruje na portalu Poreske i tek nakon registracije izdavaće se ključ Ključem će se proveravati, ključ će biti u obliku QR koda, a na PDF-ovima će biti u obliku linka. Znači, u suštini će biti jednostavno da se proveri na portalu Poreske da li je izdati račun ispravan i to je jedna od novina koja će biti uvedena.